Я в черговий раз прийняв рішення зібратися в такому колі, щоб ми підвели підсумки тієї роботи, яка була зроблена починаючи з 27 квітня. Тобто зразу після подій відомих, які відбулись в Дніпропетровську. Безумовно, порядок і безпека в країні – це… Наш з вами обов'язок спільний. Я хотів би підкреслити, що дії міліції в день вибухів були професійними. Дії Служби безпеки, я сказав би так, саме в цей день були спільними з міліцією. Але практика попередня, вона бажає кращого. Це окрема тема, і ми будемо на цю тему говорити. З огляду на те, що нас очікує Євро 2012, безумовно, нам треба врахувати всі можливі вузькі місця. Прорахувати их и сделать за короткий час необходимую работу. Хотя я все эти дни, безусловно, я работал вместе с вами. Можно сказать, в целодобовом режиме я владею на 100% информацией, что было сделано. Якщо б ми так працювали в звичайних умовах, ми б виглядали набагато краще. Тобто, коли мобілізували сили, вони в нас є і достатньо їх. Я також хотів би відмітити те, що ми своєчасну роботу провели в Дніпропетровській області про по, по всім заходам роботи швидкої допомоги. І завдяки тому, що ця робота була зроблена, була своєчасна зроблена медицинська допомога людям. Люди її отримали. І слава Богу, нам вдалося врятувати людей. Це означає. Раиса Васильевна, що система, яку ми запроваджуємо швидкої допомоги в цілому в Україні, вона себе виправдовує. В таких екстремальних умовах вона працює, можна сказати, бездоганно. Її тільки треба швидше розвивати. І для прикладу можна взяти Дніпропетровську область. Я не хочу тут нікому давати ніяких комплиментов сьогодні. Але ми повинні бути справедливими по відношенню до кожної служби, до кожної служби. Тому Рада національної безпеки и оборони, Олександр Іванович, узагальнити всю цю роботу, яка була зроблена, яка робиться, на майбутнє використовувати той досвід, який є, і забезпечити всі заходи, проконтролювати, які намічені. Тому саме зараз я хотів би, щоб ми з вами конкретно обговорили.